בסרטון זה נפתור כמה בעיות לדוגמה שעוסקות בפונקציות ובתחום ובתווח שלהם. ולרענון הזיכרון, ארוך הזרה קצרה. הפונקציה היא פשוט אופרטור. נניח שנתונה פונקציה f, זו עוד שמשמשת בדרך כלל סימון פונקציות, ובכן הפונקציה f פועלת על ערכי כלת מסוימים. במקרה הזה, ערכי מסומנים ב-x למפיקה פלט מסוים, y. תוכלו לחשוב על זה הכלו לאכחת מיקלות מסויימת x, ו-enachten מותר בתוך תיבת פונקציה f, שבע פונקציה מבוצאת ת울 לא מסויימת, על מיקלות ובמפיקת מיקלות y. בוצאת הרחמים אפשריים של x נקראת תחום הפונקציה. תחום הפונקציה. בוצאת הרחמים לגדים שהפונקציה f יכולה ליפ על כל them, hit חום פונקציה. ובקוצאת y, שהפונקציה f יכולה להפיק, נקראת תבואה פונקציה.当たり前. כי כשת מנסגים מלך נخشור. אלף, איך לאגדיר את הפונקציה בכל אחד מהביירות המוצגות בסירתן ובבית? מהו תחום הפונקציה ומהו תבואה הפונקציה בכל אחד מהמקרים הנתונים? ובביارة ראשונה, דאסטינ גוברה אסורה דולר לשעה. נתגיש את הנתון בשאלה, אסורה דולר לשעה. אבוו קישורח מיד שאות. מהו התשלום שדאסטינ גובר? כי של זמנים העבודה שלו בשאות. אופן, דאסטינ גובר, נרשמה את הפונקציה ונסמנו את הבאות די, אחותו הראשונה בשם דאסטינ. מספר השעות שדסטין עבד, והפלט יהיה שווה למספר שעות העבודה של דסטין כפול 10. נרשום זאת 10 כפול, בעצם אין צורך לרשום את סימן הכפל. נרשום פשוט 10 age. ברור שמספר השעות שדסטין עובד לא יכול להיות שלילי. נוכל לרשום אם שage גדול מ- או שווה ל-0. זאת הגדרת הפונקציה שלנו. אם תשאלו מהו התשלום שדסטין ידרוש תמורת עבודה של חצי שעה, תוכלו להציב חצי במקום ה-age בפונקציה, זה מספר השעות שנציב במקום age, בביטוי 10, 10 age, ונרשום, במקום age חצי, נרשום את הפונקציה כאן בצד, ובכן תמורת עבודה של חצי שעה, דאסטין נדרוש תשלום של 10 דולר, כפול בכל מקום שבו שמופ... מופיע age נציב את המספר חצי, כפול חצי, כלומר 5 דולר. התשלום לפי הגדרת הפונקציה, ראינו כאן דוגמה קטנה ליישום הפונקציה. ננסה למצוא את תחום הפונקציה ואת הצווח שלה. למעשה כבר אמרנו ורשמנו כאן מהו תחום הפונקציה, אי אפשר לעבוד מספר שלילי של שעות, הפונקציה אינה מוגדרת עבור age, עבור age שקטן מ-0, או במילים אחרות, עבור age שלילי. תאמרו אולי שהפונקציה מוגדרת עבור המספרים הממשיים, אך אלה כוללים גם מספרים כמו pi ו-e ודומיהם, זה ברור שאי אפשר השלום של 10 כפול pi דולר. זה לא סכום לגיטימי שאפשר לדרוש ממישהו בעולם האמיתי. בכל מקרה, מעגלים את הסכום למספר השלם הקרוב של סנטים. אי אפשר לדרוש כתשלום סכום למוגדר של 10 כפול פאי? וכן כל סכום חייב להיות מספר רציונלי. כלומר, מספר שניתן לביטוי כמנה. נוכל אם כן להוציא מתחום הפונקציה מספרים כמו אי e ופאי. אם נרצה להגדיר במדויק את תחום הפונקציה, נגיד שהוא כולל את המספרים הרציונליים שאינם שליליים. והמספרים הרציונליים הם מספרים כלומר, למעט מספרים בעלי מספר אינסופי של ספרות שאינן חוזרות על עצמם אחרי הנקודה העשרונית. ובכן, הקלת לפונקציה הזו יכול להיות כל המספרים הרציונליים שאינם שליליים. ומהו טווח הפונקציה? על פי אותו עיקרון. עבור כל מספר שנ עציב במקום וזכרו, במקום h אפשר להציב רק מספרים רציונליים שאינם שליליים. ובכן, עבור כל מספר שנעציב במקום h, הפונקציה תיתן לנו... ערך יובי ששווה לגובה תשלום שדס נדורש תמורת עשרה age שעות עבודה. זה הערך שהפונקציה תיתן לנו. כך גם שבמקרה הזה, הערכים אינם יכולים להיות שליליים. אם אנחנו מציבים בפונקציה מספר רציונלי שמבוטק ישבר ומכפילים אותו בעשר, גם המספר שנקבל יהיה מספר רציונלי. ואם נרצה לחדד את הגדרת הצווח עוד יותר, נוכל להגדיר אותו כקבוצת כל המספרים שניתנים לביטוי כדולרים. בכל אופן נגדענו את התחום והצווח של הפונקציה הזאת, ועיקרון ברור, בואו נפתור עוד כמה בעיות לדוגמה. הבעיה הבאה מפגישה אותנו עם מריה, מריה 25 דולר לשעה עבור שיעור מתמטיקה, הנמוך ביותר שלה הוא 15 דולר. התשלום של מריה פונקציה של מספר השעות, אך היא גובה לפחות זמן קצר מדי, כדי לקבל 15 דולר לפי תאיר של 25 דולר לשעה, מריה אמורה ללמד 5 חלקי 25, כלומר 3 חלקי 5 מהשעה, אם היא פחות מ-3 חמישיות השעה, אך בהנחה שמספר שעות שהיא מלמדת, מספר שעות שהיא גדול או שווה 0 התאריף שלה 15 דולר. אילו מarie גובה 80 תריפ מינימום, וayı תרוודה 50 שעה בילו דאיה לגבות 50 דולר, אחדור שתריפ מינימום של 50 אסתר דולר. ו福田 מarie גובה 50 אסתר דולר, ועוברו שיעור שרוקש עד 35 שעות, 35 ו60 דקות. ועברו כל משך שיעור 80 שגדול מש35 שעות, הgóבות השלום, הgóבות השלום של 25 דולר לשעה. קלומר מאבר לקח את התריפ שאל על פי ו25 כ full age. זoi אקדارات של פונקציית התשלומים שמריאה גובה. כפי שראינו בבעיה הקודמת, גם הפונקציה הזו מוגדרת רק עבור מספרים לא שליליים. ולפי העיקרון, שאין חייר אותנו בבעיה של דסטין, גם במקרה הזה לא הגיוני שמריאה תדרוש תשלום עבור אי שעות או פאי שעות. זה אינו מספר ריאלי של שעות שניתן מדידה. כל מספר כזה חייב להיות מבוטק כמנה. לדוגמה, מספר 5, גם אם מספר השעות הוא 5, המספר 5 הוא בעצם שבר. השבר 5 חלקי אחת. ובכן, תחום הפונקציה הוא כל המספרים הרציונליים שאינם שליליים. ומהו הטווח של פונקציות התשלומים? שמריאה, גובה. אנחנו יודעים שהטווח הוא לכל הפחות 15 דולר. ובכל מקרה, ובלא תלות במשך השיעור, תעריף המינימום הוא 15 דולר, את השלום 15 דולר או יותר. טווח הפונקציה, אם כן, הוא קבוצת המספרים הרציונליים, שגדולים מ- או שווים ל- 15 דולר. אין מצב שבו מריע תקווה 14 דולר לשיעור, ולא ייתכן מצב שבו מינוס דולר אחד. כל את השלום עשויה לגבות יהיה גדול או שווה ל- 15 בבעיות הבאות מוצגות בפנינו פונקציות מופשטות יותר, כך שנוכל להציב בהם כל מספר שיעלה בדעתנו. בשלב זה לא נעסוק במספר מרופבים, כך שמדובר בממשיים בלבד. נבדוק האם הפונקציה מוגבלת לערכים כלשהם. הפונקציה f של x, נרשום אותה מחדש, f של x שווה ל-15x-12. ובכן, מהו תחום הפונקציה? מהו תחום הערכים שעבורם הפונקציה מוגדרת? אנחנו יכולים להציב מספר ממשי כלשהו במקום X, ואז לה 언גבל אותו ב-15 ולחסר שתים סרמה saja. נוכל להציב I במקום X. נוכל להציב במקום X את שעור 2, נוכל להציב כאן את E. אנחנו יכולים להציב כאן כל מיני מספרים אוזרים. נגדיר אם כן התחום הפונקציה, שהוא כאלה מספרים הממשיים. עבור כל מספר ממשי שנציב במקום X, נקבל ערך פלט לגיטימי. ומהו טווח הפונקציה? טווח הפונקציה? כמו לגבי התחום טווח הפונקציה, יכול לכלו לקר אנחנו יכולים לקבל ערך שלילי כלשהו עם נציב. במקום x ערך שלילי קטן מספיק. הwearáיצ shuffle 12 מעיבatching ה-x אנחנו יכולים לקבל גם ערך שלילי כלשהו. אנחנו יכולים לקבל גם 0 ואנחנו יכולים לקבל ערך אי ו v כלשהו. ובכן גם מטווח הפונקציה נוכל להגדיר כקבוצת כל המספרים הממשיים. נעבור לפונקציה הבאה. הפונקציה הנתונה היא f של x שווה para, אם אני אקשה ושמעת כאן בתאות, שווה para 2x בריבוע ועוד 5. והשאלה היא מה של הפונקציה. מה עם כל הערכים התקיפים שאפשר להציב בפונקציה בקום X? נראה שאפשר להציב עלаєרחים כלשהם, אפשר להציב את e ונקבל שתיים כפול ē e בריבוע ועוד 5, אפשר להציב בקום את уров груיבוע 15 mars, אפשר להציב הפונקציה גם מספר שלילי, הפונקציה יכולה להקבל כל מספר ממשי, את כל המספרים הממשיים, חיוביים, שליליים או אחרים, ואפילו, ואפילו מספרים מרציונליים. והשאלה הבא היא מהו של הפונקציה? זו שאלה מעניינת. משום שלא משנה איזה מספר נציב במקום X, העיוור שני X בריבוע תמיד גדול מ-0. הביטוי הזה יהיה בכל מקרה לא שלילי. גם אם נציב במקום X מספר שהוא שלילי, הפונקציה מעלה אותו בריבוע, כאשר מעלים אותו בריבוע הופך לחיובים, וכן הזה יהיה תמיד לא שלילי. אם ניקח מספר לא שלילי ונוסיף לו 5, נקבל תמיד מספר שגדול או שווה ל במקרה הגרוע ביותר הביטוי הזה יהיה שווה ל-0 ועוד 5, גם מ-0 במקצת או קצת יותר, גדול מ-0, אין לכך חשיבות, תמיד נקבל ערכים הגדולים מ-5. שווח הפונקציה הוא, אם כן, הממשיים... שגדולים או שווים ל-5. הפונקציה, הפונקציה אף לא תקבל לעולם את 0. 0 לא ייתכן מצב שבו נקבל 0. נמשיך עם בעיה 5 נתונה הפונקציה f של x שווה, שווה ל-1 חלקי x. ונראה שגם במקרה הזה תחום הפונקציה אינו מוגבל, ונוכל להציב במקום x כל ערך שהוא. נוכל להציב בפונקציה כל מספר ממשי, והפונקציה תיתן לנו את ההופכי שלו. ובכן, הוא קבוצת כל המספרים ממשיים. נרשום, כל המספרים הממשיים, ומהו טווח הפונקציה? גם זו שאלה המעניינת. משום שנראה שלא משנה מה נציב במקום x כל מספר שנציב, למעשה זה לא ממש מדויק, עלינו להיות זהירים יותר בהגדרת התחום. התחום אינו מוגדר עבור x שווה ל-0. תחום הפונקציה מוגדר עבור כל ממשיים ששונים מ-0. אם נציב 0 בפונקציה, נקבל אחת חלקי 0, וזה גודל לא מוגדר. נרשום במפורש, הפונקציה f של 0 אינה מוגדרת, ומזל ששמנו לב לטעות הזאת. הפונקציה מוגדרת עבור 0, משום שאנחנו לא יודעים מה לעשות ה-0. לא הגדרנו דרך שבה הפונקציה תוכל לפעול ל -0. ופךן, הפונקציה F של F היא מוגדרת. תחום הפונקציה הוא, يمكن, כל המספרים הממשיים ששיים מאפס. ומאוחבך הפונקציה, מה שאנחנו נגביר את תחום, גם נגביר את תבוח. אנחנו קבל כל ארהש ששיים מאפס. אנחנו יכולים לנסות ליתקרב ל- F, כי ש- x גדל, נאסה גדול וגדול יותר, והארהש שמתקבל יתקרב ל- F יותר ויותר. בודד often, כי ש- x נאסה שלילי יותר ויותר, אנחנו מוכחים ויתקרבים ל- F. אנחנו בשום יקרב, ובשום מצטבר לא נגיע ל- F. וופךן, גם תבוח הפונקציה, תכונת ששונים מאפס. כל המספרים הממשיים למעט אפס. אוקיי, בעי מספר 6. מהו הטווח הפונקציה y שווה ל-x בריבוע פחות חמש? כאשר בתחום הפונקציה הוא במקרה הזה, תחום, מוגדר, תחום מוגבל, המספרים, 2, 1, 0, 1 ו-2. ובכן, f x, שווה ל-x בריבוע פחות 5, עבור x ששווה ל- או נוכל לרשום בסימון המתמטיה מקובל כל x ששייך לקבוצת המספרים מינוס 2, מינוס 1, 0, 1 ו2. הפונקציה אינה מוגדרת עבור x שאינו בקבוצה הזו. הפונקציה אינה יודעת מה לעשות עם x שכזה. הפונקציה ניתנת ליישום רק x נמצא בקבוצה המוגדרת. ובכן, מה הוא טווח הפונקציה? טווח הפונקציה הוא שאנחנו יכולים לקבל מהפונקציה f של x. ובכן, טווח הערכים של הפונקציה, קבוצת הערכים שאנחנו מקבלים, כאשר אנחנו מציבים בה את כל ערכי ה-x שנמצאים בתחום. נחשב עם כן את ערכי הטווח, ונתחיל עם הראשון, מינוס 2. מינוס 2 בריבוע פחות 5, שווה ל-4 פחות 5, שווה ל-1. נמשיך מינוס 1. מינוס 1 בריבוע פחות 5, שווה ל-1 פחות 5, שווה ל-4. וכאשר עץ שווה ל-0, 0 בריבוע, הפונקציה של 0 שווה ל-0 בריבוע פחות 5 שווה ל-5. כאשר עץ שווה ל-1, 1 בריבוע פחות 5 שווה ל-4. מינוס 4 כבר נמצא בטבח, וכאשר עץ ל-2, 2 בריבוע פחות 5 שווה 1 גם מינוס 1 נמצא בתחום. ובקן, אלה כל הערכים שאנחנו יכולים לקבל מהפונקציה. כאשר הערכי היקלת של הפונקציה מוגדרים ומוקבלים לתחום הנתון.